Eu am 41 de ani. În viața de zi cu zi sunt jurist la o companie care se ocupă distribuția materialelor de construcție. Am două pasiuni mari în viață, care acum am toate resursele să mi le realizez. Una este voluntariatul pentru animalele fără adăpost, și a doua sunt drumitile în natură. Și cumva, viața mea orbitează în jurul acestor activități ale mele. Mergem acum la așa numita necropolă. Mergem încolo deja al patrulea an, regulat, odată la două săptămâni. Am ales anume ziua de duminică din mai multe conspirente. În primul rând fiindcă duminică pot mai mulți voluntari și în al doilea rând fiindcă duminica acolo sunt mai puțin lucrători. Buișoan! Ei, ei, ei, Ruișoan! Ei, Buișoan! A, vin Nu stai închei, ușa, unii Ei, bubița! Hai, frumosule! Hai, Harușeanule! Când venim acolo, e mare, hrmalaie, gălăgie, toți, hai, mai odată ei deja ne cunosc și deja știu că o să fie, azi o să fie ceva interesant și frumos și bun în viața lor. Și e mare, mare agitație când ajungem acolo. Un voluntar experimentat plus 1, 2 voluntari mai puțin experimentați, merg în volierele de jos, alții în volierele de sus, deci ne împărțim. În general, noi acolo. Plimbăm câinii, fiindcă mai ales câinii în volierile mici nu i scoate nimeni de acolo. Și vizita noastră o dată în două săptămâni este cam unica lor șansă să iasă la iarbă și să mai vadă altceva decât pereții volierului. Hrănim câinii fiindcă iarăși, da, ei primesc hrană din bugetul municipal de la primărie, dar hrana aceea nu este suficientă ca și nutrienți noi considerăm că lucru nostru are un rezultat și are o încununare atunci când măcar un câine place de acolo într-o familie bună. Здесь замечательные собаки, которые очень социализированные, хотели бы жить в семье и они очень ориентированы на человека, очень ласковые. Сколько собак отсюда вышли, очень понятливые, не надо приучать к туалету. Они так быстро привыкают к режиму. Noi, voluntari, nu suntem niște proști care nu avem ce face și care avem o gramada de timp liber și puteri și nu avem unde să le folosim. Noi, voluntarii suntem oameni exact ca și toți alții, cu joburi, cu familie, cu prieteni, cu hobby și alte activități. Și venim aici din timpul nostru liber, fiindcă simțim necesitatea să dorim ceva aceste societăți. Și în momentul în care noi venim încolo în ziua noastră de duminică de odihnă și lucrăm și, de exemplu, un lucrător stă și rosește timpul neimplicând în activitate, asta nu este ok și asta nu se acceptă. Eu vin să ajut, eu nu vin să fac, să fac lucrurile tău. De donat se poate practic orice. Începând de la hrană, orice fel de hrană, continuând cu textile, orice gen de textile, așternuturi, covare, plapume, haine, orice, continuând cu medicamente de dezinfectare, de deparazitare, până la jucării moi. Cineva odată mi-a dat o pungă cu jucării moi vechi, care copilul s-a sutrat să se joace cu ele. Le-am dat la câini. Asta a fost așa o bucurie mare acolo. Ei acolo stau toată viața lor închiși în volierul acela. Când că ați văzut acolo în volierile mari, sunt câini care niciodată nu scoși de acolo. Sunt nu scoși de acolo din motive de securitatea lor. Fiindcă ori îi scoți pe toți, ori nu scoți pe niciunul. Dar pe scoți pe toți nu e posibil. Și ei se plictisesc de moarte acolo. Ei se plictisesc foarte tare că e un animal social, un animal deștept, care trebuie să primească întotdeauna informație noi. Și când le-am dat aceste jucării, a fost așa o bucurie acolo. Au început să le toți cu dâns dinți și ei unul de la altul și să joace și... Da, i le-au rupt până la urmă, dar le-au procurat multe ore de fericire. Odată cineva a donat doi saci de la era de la un internat de copii. Și mi-au dat doi saci cu chiloți. Și mâinea că ce o să facem cu ei. Dar e, acolo, știi, cu mintea voluntarului e foarte inventivă. Acolo am împlut cu kiloți ce niște cămașe polo și să promit niște salturi tare bune până la urmă. Așa de că acasă. nu, nu, nu, nu n-am mai cosit nimic. Noi real le-am plut, deci că le-am legat în noduri mâinicile și gulerul și le-am plut cu chiloții ăștia și le-am întors așa aia, și au fost niște saltei perfecte. Deci, real, noi, noi chiar greci clem acolo, practic tot, vase, tot întotdeauna trebuiesc. vase care nu se spar, evident, plastic, metalici, materiale de izolare, banere vechi, e, pelicule. Da. Eu, eu întotdeauna postările mele pun, ea ca dacă aveți ceva acasă care nu vă trebu, sunați, trebuie, sunați și să poate ne trebuie. Care -o stare evident, care poate fi fie Care poate fi fie cu conform scopului. Normal, că le gheni sparte nici nu o întrebesc. Voluntar poate fi persoana de orice vârstă. Voluntarii mai plini de viață și mai puternici, mai în forță și dacă vor, sunt implică în curățenie, fiindcă asta e cel mai greu fizic. Sau la plimbatul câinelor mari și foarte activi. Voluntarii care nu prea au așa posibilități se implică în plimbatul cu câinilor mai mici sau chiar pur și simplu socializatul. Pur și simplu să te așezi lângă câinile astea alături și să-i vorbești, deja este un lucru enorm, fiindcă nimeni nu-i vorbești cu Și noi nu putem să așteptăm de la acest câine el să aibă un comportament social în momentul în care el stă toată ziua închis în cușca cei și nimeni niciodată nu vorbește. vorbește. Dar noi doar vrem asta el să fie social, să fie prietenos. Trebuie noi în să fim prietenoși cu ei. Relația între un animal și omul sau un câine și un om. Responsabilitatea întotdeauna stă pe om, fiindcă omul este acela care este mai deștept. Nu poate câinele să organizeze așa viața în oraș ca să fie toată lumea fericită. Doar omul poate. Dar turmii de câini pe străzi vin numai din responsabilitatea oamenilor. Când nu i aduci playa, și nu vin cineva, ne-ai aduc nou și lasă aici. Asta tot câini care au fost născuți în grada vecinului, cum s-ar spune. Давай пойдем гулять! Давай пойдем гулять! Давай гулять! Да? Дружелюбная собака! Молодец! Я вообще в волонтерстве уже 10 лет, 5 из которых я занималась кошками, а потом я начала заниматься собаками. Суть нашего сюда прихода волонтеров, для того, чтобы собаки уходили домой. Вы знаете, чем мне очень нравится Дана, она очень самостоятельный человек, она не грузит, я, например, тоже такой человек, я не люблю повышенного общения, я устаю от людей, Вот я с ней знакома, то есть из 4 лет, я в Некрополе значит, сюда прихожу два года, работаю именно, пристраиваю собак отсюда два года, мы всегда очень четко по делу разговариваем, у нас нет никакой прелюдии, обо всем меня и меня о чем просто по факту также в личке мы даже на фейсбуке не друзья у нас одна и та же как говорится представление о том куда должны собаки отсюда уходить потому что мы можем приходить сюда убирать за собаками кормить их очень долго но все это бессмысленно если собака не уходит домой это самое главное вот конечный результат собаки чтобы она нашла свою семью а остаемся cum credeți? Normal așa? Lăsăm. Stabil? <laughs> nu, eu puțin că vreau să sunt în centru atenției și, și înseamnă de asta. mi la mine în dar vreau, e ca ișa, e ca ișa, e ca ișa. Pe trebuie de filmat, nu pe mine. Toate sunt culese de pe stradă. Des, când aude cineva cam 15-15, mei 15, a, dar de ce rasă-s? Și eu le spun că este o foarte specială de la musur, ca se numește. <laughs> da. Dar, după cum vedeți, sunt toate frumoase, îngrijite și nu arată parcă la <laughs> Fiind că este un adevăr și mi-e tare mult îmi place. el Despre câini, da, se aplic și la pisici, că viața câinului depinde de rasa stăpânului. Dacă stăpânul e de rasă și calitativ. atunci câinele duce o viață fericită și frat, frumos și îi îngrijit și le place la toți. Dar dacă stăpânul nu e tare calitativ și nu e tare de rasă, atunci și un câine de rasă arată nu așa cum ar trebui să arate. Iar Nica, care trăiește la părinții mei, eu mă numesc, eu spun că eu sunt stăpânul de weekend-a ei, ea trăiește acolo, fiindcă eu nu pot să-i asigur ei un spațiu de trai aici, dar în weekend merge cu mine în drămiții. Nica tot a fost pescuită de pe străzi, de pe strada auzinilor, în special. Și era atât de mică că încăpeam palmă. Am încercat să-i găsesc familie, însă ofertele care le-am primit erau gen să meargă să păzească la stână, sau, deci, sau altceva a dar dacă garantam că o să fie mică, eu nu puteam să știu cum o să fie, dat că nu știam cine mama și tata. Așa că a rămas să la părinții mei și merge cu mine în drumeții. Ultimul weekend a fost în îndromiție cu cortul. Prima dată pentru nică așa a fost foarte interesant. Foarte des am obosit, am simțit că am obosit, că obosești de la lipsa de sens. Când îți vine un gând că tot asta nu are sens, că încă noi depunem efort, scoatem câinii de acolo, îi plasăm în familie și vin alții. Și iarăi iar începi lucruri de la zero cu ei. Și cel mai tare demoralizează când gândești că la surs, nu e rezolvată problema. La sursă, eu am în vedere acolo unde câinii se înmulțesc prin ogrezi și prin curțile oamenilor. Și asta e fără sfârșit. E cum ai, cu o lingură ai scoate apa dintr-o luntre care îți duci la fund. Asta e dacă ne gândim global. Dar dacă ne gândim la fericirea și la viața la fiecare câini parte, care noi de acolo l-am scos și care l-am plăsat în familie și care acum aduce o viață fericită, atunci asta are sens.